رمكو أرامكو والعوت النورة دقوا ولد سلمان واخو نورة دقو عروش الأسرة المغرورة الله يلعن والده يا جورة تنورة دقو يوم القيامة قد نفخ في كلابها المسعور احمد هل كانت ساقطه مذعور من خلفها تغطي الكورة قوة الله قوة اهنا تحورة تنورة دقو ارام قوة العودة تنورة دقو ارام قوة العودة تنورة تنورة يا ربنا ما في <تصفيق> سبيلك دورة وحد دول إسلام واجمع شورة نصرك عزيز وأمتك النصب جلجل ونجلا تجوره في القدس بانك تفرحي تزهوره